Väsymys, liikenteessä. Väsymys on yleinen ongelma liikenteessä ja merkittävä liikenneonnettomuuksien osatekijä. Lähes jokainen on ajanut väsyneenä ja aika moni jopa torkahtanut rattiin. Kun ramasee, niin ajokyky heikkenee ja todella pitkään valvoneet saattavat ajella kuin kännissä. Väsymys ei siis sovi rattiin. Ennen matkaa on syytä nukkua kunnon yöunet tai jos lähdet ajamaan iltaa vasten. Varaudu, että aamuyön tunnit voivat olla erittäin unettavia. Vältä ajamista sairaana ja huonokuntoisena, äläkä syö tukevaa ateriaa juuri ennen ajoa, saatikka nauti alkoholia. Muista, että jotkut lääkkeetkin väsyttävät. Unen puutteen lisäksi väsymystä aiheuttavat vaativat keliolot, jonossa ajaminen, pitkät ajorupeamat ja yksitoikkoinen ajo. Väsymysoireita on syytä tarkkailla. Haukottelu, hiuksien harominen, kasvojen koskettelu, painavat luomet, tapittava katse tai hämärät muistikuvat viime kilometreistä ovat merkkejä väsymyksestä. Mikrounet tulevat yllätyksenä. Ratissa ei kannata sinnitellä. Jos väsyttää, niin parasta on keskeyttää matka edes hetkeksi. Kuppi kahvia ja vartin tirsat tekevät terää. Oikein pitkää matkaa varten tauot on hyvä suunnitella etukäteen. Ja ennen kaikkea, Hyvä ja pirteä matkaseura auttaa pysymään virkeänä.